Spát. ja už to gončil do hrozostnosti do ničky bude Dívaš inatosti Biseže s nimi tešili Dáme vám zívaš inatosti